Jednou do roka, dva, nebo jednou za dva roky, takže, takže. Jo, málo. Ale, ale, jo, to musím říct, že vlastně, když jsem nemocný, tak už je to zase něco, jo, že proležím třeba tři týdny, že na se mi stalo a to bylo asi rok zpátky, tak to jsem měl zápal plic a to jsem ležel tři týdny na antibiotikách a za ty tři týdny jsem zhubl asi šest kilo, takže to bylo, jako, to bylo šílené, no. A jo, vždycky, když jsem nemocný, tak je to něco, já nemývám takové malinké nemoci, nic, ale vždycky pořádně. Já jsem byl u lékaře tak v roce 2010 naposled, teda jsem nebyl nemocný. V poslední době ne, tím, že chodím hodně běhat a sportuju, tak jsem i méně nemocný.